اي واي تسعين اي واي تسعين تنساش تعمل تطبيق وركز جدا معايا وشوف إيه اللي هيحصل جميل جدا كوبون الخصم مخصم, مخصم ما يقارب من الواحد وثلاثين ريال سعودي والشحن مجاني المنتج شامل ضريبة القيمة المضافة وشامل الشحن أيضا تمنو ميه سبعه وسبعين ريال سعودي ده المبلغ اللي انت هتدفعه فقط لا غير.